«Нібулон» має чотири високошвидкісних судна – «Восходи» та «Полісся». Ракети так їх назвать через схожість із космічним судном набирають швидкість до 60 км на годину. «Два судна типу «Восход», які ми зараз можемо бачити, працюють по маршруту Миколаїв-Кінбургська коса Очаків. Вони 2002 року випуску побудовані в місті Феодосія, Крим. Інші два судна типу Полісся, вони менші, тобто мають меншу пасажиромісткість. Восени працюватимуть по маршруту Миколаїв-Ковалівка. Ковалівський ліс возитимуть бажаючих за грибами, туристів, на рибалку. Вони випуску 88-го та 86-го. Наразі до Кінбурзької коси ходить лише одна ракета типу Восход. Сьомий тридцять судно вже пришвартоване на Каботажному молі та збирає пасажирів. Тут 77 місць. Сьогодні квитки придбали 45 пасажирів. Вперше попливуть на ракеті Віра Камінська та її чоловік Олег Токаренко. Планують відпочити один день на Кінбурні. Жінка говорить, що перевезення має чудове співвідношення ціни та якості. Просторно, добре, чистенько, уютно, вежливі такі хлопці, які пропускають. На один день, щоб це було швидко, автобусом дуже жарко». – По воді. – По воді погуляємо, подивимося. Красоту. Вартість квитка з Миколаєва до Кінбурзької коси – 246 гривень. Але сезонний заробіток не покриває повністю витрати на обслуговування суден. За результатом навігації 2020 року на обслуговування та виконання лінійних пасажирських перевезень компанія витратила близько 4 мільйонів 200 тисяч гривень що становить лише 28% компенсації від загальних витрат під час експлуатації даного виду транспорту. Швидкість та динамічність – основні достоїнства судна. Запас ходу ракети – 6-7 годин. Коли хвилотворення невелике, дозволяють збільшити швидкість, за допомогою підтримання гідродинамічних сил судно набирає швидкість та піднімається над водою. Тим самим зменшується поверхня, змочувана поверхність, тобто сила тертя менша. І так сказати, як зі сторони дивитися, судно рухається над, над водою. Одним словом, ракета. На Миколаївщині ніде, крім ніболону, таких суден немає. Більш того, за нашою інформацією, в Україні і згідно реєстрової книги судноплавства України, всього в Україні. Находиться 5 суден. 4 у власності ТОВ Спенібон і одне в Укрзалізниці. Світлана Клюсова, Сергій Короп'ятник. Новини на суспільному. Миколаїв.